Майор, командир батальйону Свобода у складі Нацгвардія. Пане Петре, вечір добрий, слава Україні. Героям слава доброго вечора! пане Петре. Я те, що говорила нашим глядачам, ми дуже давно вас кликали на стріми на інтерв'ю, але я знаю, що вам було не до нас, не до розмов, тому що всі ці місяці і час до цього ви були на війні. Ви є і залишаєтесь там. Отак, щоб для українців, які, ви знаєте, вони пристально слідкують за тим, що відбувається на фронті. Якби вас дуже коротко спитали, а що там, який настрій, чи є це перечуття, підготовка до чогось великого. Щоб ви сказали про і свій настрій, і свій стан, ну і відповідь до ваших побратимів. Ну, По-перше, вибачте, що не зміг приїхати, я з великою повагою ставлюсь і до вашої роботи, і до вас «До всіх журналістів, але ну, чесно, було чим зайняти, працювали Бахмутом, тому не було часу. Тепер щодо настрою, настрій е, різний буває. Якщо вдалий день гарно спрацюємо, то є піднесення. Бувають страти, бувають бувають, втрати, бувають різні дні, на жаль, а, тоді настрій інший. А, але зараз хрон... на Хортицю. За, загал, загалом настрій е, піднесений. Ми живемо тим, що очікуємо, е, можливо, підемо в наступ, буде наказ на наступ. Ми надіємося, що буде достатньо обладнання, боєкомплекту, е, тому що е, ну, не, не, якби не хочеться затягувати війну і переводити її в фазу такого копного повзушу. Хотілося б вже звільнити Україну. Пане Петре, якщо подивитися на ваш бойовий шлях, то ви за ці понад 13 місяців повномасштабного вторгнення без перебільшення побували у найбільших гарячих точках. Це було звільнення наших територій, потім це був захист Бахмуту. Як це відбувалося? Це ви і ваш... Батальйон настільки боєздатний, що вас завжди перенаправляли у найбільш гарячіші точки, або це, можливо, ваша ініціатива, коли ви хотіли бути там, де, ну, власне, найбільше потребувало сили наших військових. Як ви опинилися скрізь, фактично, по лінії фронту? Ви дійсно праві, тому що з перших днів ми працювали по Київщині, потім з'являли Єрпінь, бувшу Гостомель, по Київській області в серйозних боях під Міханцем підрозділ. А потім нас відправили Рубіжне боронити, і активна фаза пішла Рубіжне, Северодонецьк, бої під Ворновки мали відомі журналісти, але не менш спекельні. Захист Бахмуту. Я думаю, знаєте, наш батальйон дуже вмотивований. І ми швидко навчилися. І ну, якщо говорити про моїх хлопців, ну про хлопців, які служать підрозділям, вони нереально бодатні. Це може трохи нескромно бути, але реально ну, мотивація плюс навики, які дуже швидко опанувалися. Власне, ну, власне, було, що довіряли е, такі важливі, важливі задачі, які батальон виконав з честью. Е, я думаю, знаєте, я як командир підрозділу, е, мені інколи б хотілося, я відверто кажу, легшої долі свого підрозділу, бо, ну, на жаль, це непростий шлях. Але е, сталося, як сталося, хочася з того, що був прорив. Е, Треба було терміново закривати цю е, лінію фронту. Кинули нас. Ми прекрасно себе там проявили, е, всіх повбивали е, і нас помітив в штаб, і тоді почали. Ми багато, я там комуникации, много подозрительной хварби и есть. Ну просто я думаю. Э, вот такая доля троза. ну, так стало, что те вот Так, друзі, я припускаю, що Петро Кузик, як і всі військові, які перебувають на фронті або біля з ним, зараз залежні від Старлінку. Ми чуємо роботу генератора, тому треба на це зробити знижку. Да? Сподіваємося, що зараз пан Петро повернеться до нас на зв'язок, але іншого варіанту не можна собі уявити, да? що там Петро Кузик чи інші військові просто прийдуть до студії, будуть в комфортних умовах, з гарним сигналом з нами спілкуватися. Я щиро сподіваюся, що зараз пан майор повернеться до нас в ефір, щоб, не знаю, антену розвернути в правильний бік, хоча нам і говорила те, що дещо Старлінки Сама компанія Ілона Маска збавляє оберти, щоб не використовувалися їхні технології, їхня техніка на користь нашої армії. Не знаю, можливо, зараз якраз українські майстри щось цим зроблять. Ми будемо вважати, що це просто такий в нас час, момент, щоб я могла вам нагадати про вподобайку і про те, щоб ви підписалися на YouTube канал Курбанова Лайф і, звісно, прямий Одразу хочу сказати, що Петро Кузик разом зі своїми побратимами, був під Бахмутом, незабаром знову буде туди повертатися. Розуміємо, що на сьогоднішній день це найгарячіша, найважливіша стратегічна точка. Росіяни, російські злочинці заявляють про те, що вони захопили наше місто, підняли там якийсь стяг, але насправді там лишаються наші захисники, і ми розуміємо, що ніхто здавати українське місто. Ми це вже почули багато разів, не збирається. Ні, будуть стояти, поки є можливості не ціною всіх українських військових, а просто поки є шанси, поки працює дорога. З підвезенням всього необхідного. От, власне, місто стоїть. Потрох кузик повертається. О, пане Петре, да, я перепрошую, зник повністю сигнал, але зараз ми вас бачимо. Так, так, я вас зв'язок нестабільний у нас. Е, да. Так. Тут, тут, тут все ясно. Пане Петре, але я вас да, хотіла запитати, що... Так, все чудово. Про ваш батальйон, про ваших хлопців і про ваших побратимів. Ви ж не дарма назвалися «Свобода», да? хоча це там, походить і від політичної партії, і якихось переконань. Вона Петро, що для вас «Свобода» і яка ціна може бути сплачена? Чи думали ви про те, що де та межа, яку Петро Кузик заплатить за свободу і ваші побратими? Ну дійсно батальйон створений на базі політичної партії Свобода, яка під час початку активної фази війни прийняла рішення, припинила політичну діяльність і зосередилися на війні. Тобто хто пішов воювати, інші частини, яка не може цього робити, зосередилися на волонтерську. Подняття свободи для нас глибинне поняття. Батальйон укомплектований переважно націоналістами, свободівцями. Тому власне наша боротьба знову звучить якось наша боротьба і є за Україну за соборну святу для нас землю, щоб український народ, українська нація була вільною і мала шанс е, бути, тому що в ті міста, які ми звільняли, ми на власні очі бачили людей закатованих в Бучі в Ірпіні. Ми бачили в селах українських, по ті, які звільняли, що окупант робить з українським народом. Ця війна, вона не є політична, економічна і так далі. Ця війна не більше, не менше, за право жити українцям. Я серйозно це кажу. Отак, налаштований ворог. Вони знищують українців тільки за те, що вони українці, незалежно від політичних переконань, мови, які він говорить, і так далі. Просто ну здеградований сусід е дійшов до, до, до стадії фашизму і створює геноцид на територіях де йому дозволяють збройню України, українські сили. як тільки е дають по зубам вони тікають е але ми на власні очі що бачили що таке русскі міри братський руський народ тому для нас ця війна вона є священа вона не більше не менше за право бути українським нацією тому підрозділ дуже вмотивований, тому підрозділ не відступає, тому підрозділ рветься вперед. Тому, власне, у нас є якісь результати, можливо, трошки краще, ніж там, в, в сміжних підрозділах. Хоча я, не дай Бог, не прийменшую роботи ні побратимів ЗСУ, ні, ні з інших сил. Всі вони красавчики, всі працюють на перемогу. Ми просто, можливо, більше її хочемо і, і б'ємо копитом, як кажуть у нас в армії, там, що стараємося для цього. Зараз на лінії мені приємно відзначити, що ми ростемо. У нас вже не один батальйон, у нас є батальйон «Карпатська січ», який в ЗСУ, у нас батальйон «Січ», який ще з 2014 року сформований. Зараз батальйон «Свобода» вже розв'язується до двох батальйонів, свободи, і «Сила свободи». Якраз новий батальйон вже заступив, теж працює по обороні, по Бахмуту. Все буде добре, ми переможемо. Війна непроста, применшувати можливості ворога теж не треба, але вона справедливість на нашій стороні, добро на нашій стороні, Я, ми є добро, тому ми переможемо. Ми знищив всіх ворогів. Всіх, хто е, робив злочини проти українського народу, будуть або знищені, або сидітимуть в тюрмі відповідати за законом. Це невідворотньо. Просто треба набрати терпіння і впахувати Роботи ще дуже багато. Ворогів, як гною на на полях, дуже багато. Тому роботи ще. Це великий шмат є. Пане Петро, цими днями в нас були роковини. Це перший рік звільнення якраз, зокрема, і передмістя Києва. Ви це прекрасно знаєте, тому що це і ваша особиста історія. І я дуже добре пам'ятаю, що коли якраз звільняли Макарів, Бучу, і не тільки. І ми побачили страшні кадри, це те, що ви згадуєте, закатованих українців, вбитих, зґвалтованих. Нам говорили про те, що е, далеко не все було показано. Ну тому, що заходили військові першими, та потім займалися якраз розбором цих ціл, постраждалих від цієї війни, і е, оця межа шоку все ж таки вона мала е, певний баланс, та тобто дещо пожаліти українців. Що найбільше вам запам'яталося, коли ви кажете, ви, ще, ви ж це бачили першими, так? і оця перша реакція, коли ти розумієш, що вони прийшли війною, але ти ще не розумієш, що вони зробили з беззбройними людьми. Що для вас було найболючіше, що ви побачили в деокупованих, звільнених наших територіях? Там така ситуація була, що ми коли зайшли на ербіль, то вони цеплялись за кожен будинок і ми в запалі бою відтискали їх буквально вулиця за вулицей будинок за будинком ми бачили розстріляне мирне населення ну в запалі бою нам треба було йти вперед а в буші вони вже відступали там були пострілоши там ну по суті це вже не були бої як в Ірпіні коли вони цеплялись сцеплялися ми захопили їхні командні пункти. один в госпіталі був другий там в клубі Адмірал вони там за два-три пробували контратакувати відбивати його тому Ірпінь вона ми бачили розстріляне мирне населення бачили людей ну вона якось прийшла в запалі бою а вже коли вигнали їх вже коли дійшли до кордонів гостомеля бучі е, я вам скажу ну розстріляні літні люди там дідусь на велосипеді років за 80 точно чим він їм загрожував Розстріляні діти, розстріляна мама і дитина з зав'язаними руками. Тобто або на очах у матері вбили дитину, або навпаки. Е е явно ж вбивали не тому, що вони загрожують їм, чи вони там підтримують ЗСУ, чи ну, в ті дні. Це дуже вразило. Вразило ще, ще я вам скажу, ще один такий момент, який я відмітив. Вони коли заходили, там колона Кеміровського мона, їх добре зустріли, ну, спали її. І оці, вибачте, трупи е, окупантів, які нав... тільки вони заходили, довелося там відступати українським силам оборони. А потім, коли витиснули їх назад, десь пройшло три тижні. Ну, три-чотири тижні. І як лежали оці попалені окупанти, от ми так оцю колону і пройшли. Тобто е, їхні подільники ну, по, по окупації Ходили там, крали мікроволновки, коври українські, чайники. І ніхто не додумався поховати своїх офіцерів. Бо, ну, Амонці ж офіцерів Тобто вони, вибачте, їх там собаки вже не хотіли їсти. Вони як, як лежали, як вони здохли, так, так, так вони і лежали. Тобто у них відношення, я не знаю, як, ну не як в банді, от просто самі до своїх вони відносяться як не люди. То очікувати від них якогось людського відношення на окупованих територіях точно ні. Е, цікавий момент ще був в Бучі, видно, ну такий великий будинок. Е, спішили, лишили собаку, е, і е, собака був поруч мішок з кормом, і забор від вибухів в парках був понівечений, ну його вже не було. Але собака лежала застрілена окупантами перед входом тобто велика чорна собака до кінця виконувала свій обов'язок похороняла будинок і хоча міг втікти хоча міг там це він він їх просто не пускав ну такий я як би солдат сказав віднести до цього теж поховали ну бо він він свій обов'язок до кінця виконував а звірства ну повірте ну, можливо і не треба так цивільним людям бачити що творили окупанти бо ну там були зґвалтування дітей там були розстрілені малі діти старі люди просто на вулиці застріла в голову бабуся лежала рядом лежав якийсь бідольчик, вона чи за водичкою пішла чи куди ну от, такі історії от такий русский мир всі його красі і от тоді ми зрозуміли що ну цю наволоч треба гнати з України і тоді ми були добровольчим батальйоном, прийняли рішення, щоб можна було серйозно воювати, вступили в лави Нацгвардії. Дякую, що у нас ця операція відбулася. Ми нас прийняли як рівних, і ми це теж відчуваємо назвардійцями вже. І вже у складі Нацгвардії стараємося нищити ворога. Результат, повірте, у нас за нас не сорока. Те, що ви зараз сказуєте, пане Петре, рік минув від подій у передмісті Києва, і ми, ну всі ці трагедії, ми ж бачили і чули, але все одно воно абсолютно по живому, до цього звикнути, змиритися неможливо. Для мене було просто, просто відкриттям, да, беземоційним, це коли була звільнена місто Херсон, і там знайшли місце, де оці російські покидьки, злочинці чи то розстрілювали своїх, чи просто покидали своїх поранених. Тобто величезна така гора цих тіл. Пане Петре, ви знаєте, що на полі бою найголовніше – це твій побратим. Тому що він прикриває тебе, він тебе рятує, ви його. Ну, тобто немає нічого важливішого, аніж плече чи спина того з ким ти воюєш а чи розумієте ви їхню психологію ну ясно вони жорстокі до нас тому що це геноцид і це винищення українців а як же вони так вчиняють зі своїми в чому ж тоді їхня філософія про що вони В бою світ сходиться дуже вузько навколо вас і на піку бою найріднішої людини ніж ваш побратим який поруч криє фланг чи справа чи ліва чи спину немає це найрідніша людина у всьому всесвіті і від нього залежить ваше життя і від вас залежить його життя тому дійсно емоції на піку і оці ну це серйозно і взаємопобратимська підтримка це дуже важливо щодо московитів щодо окупантів ну я думаю що деградація ну я іншого я не знаходжу деградація от коли через пропагандонські засоби їм вичищали мізки, коли в них людського дуже мало лишилось це дозволяє їм працювати використовуючи заградотряди так звані це їм дозволяє ну коли в бою був поранений окупант і там наш на не став його добивати то спостерігав як до нього його в лапках побратить підліз замість того щоб перевізати йому рану зняв з нього теплу куртку і поліз далі Но такі в них між собою відносини це я вже не кажу про те що як вагнеров гнали розміновувати поля або щоб на кулемети щоб виявляти наші кулеметні точки просто ну якщо вони з якого понабирали їх відношення до них не як до людей навіть ми, коли їх там полон беремо, все зрозуміло, то все одно ну, якось цигарку попросить, чи чим гарячого чаю, то ставилися як людей там, ну, а вони до своїх ставляться, тому що, можливо, це традиції руського міра, оце холопство, <кій> ця Азіашчина виведена в культ, що людське життя нічого не варте ну така Тургенівщина я не знаю Да й розбиратися немає часу і стартувати їх немає часу нам треба звільнити від цієї навочі якомога швидше Україну потім її відбудувати і дай Бог що був час з дітьми пожити а копатися в русській душе ну це нехай вже роблять бачите контузія вилетіла з голови е Потологан там вот. Пане Петре, я не знаю, чи встигли ви подивитися, є там один із найпросто розстражованіших російських покидьків Євген Пригожин. він власне є спонсором найбільшим оцих 200-х зеків, вагнерівців. Він сьогодні стверджував про те, що захоплений Бахмут, він каже, юридично місто наше, щоб це не означало з військової точки зору. Але він на нашій пам'яті бере вже цей Бахмут, от стільки, скільки йдуть бої. Що ваші побратими, які лишаються там в Бахмуті, на лініях? фронту тримають наше місто що вони розповідають про ситуацію довкола цієї справді вже фортеці Бахмут. Ну, у нас задача е знищувати ворога тримати позиції Бахмут наш особисто я чув разів 20 по перехопленням по внутрішньому вони так піднімають свій дух вони так намагаються щось зробити щодо Пригожина це дуже яскрава картинка російської війни дурної безглузди коли колишній уркаган, не, не, не відбувшися бізнесмен починає гратися в начальника. і от він загубив стільки людей що мені здається навіть до його тупривої голови вже починає доходити масштаби його злочинів перед своїми я вже не кажу перед Україною перед світом е, і коли воно остаточного усвідомиться, це що воно дурне полізло не туди куди треба і керувати це не значить мати повноваження а мати відповідальність коли до нього дійде я маю в кращому випадку він собі кури в а е, пахмут наш Ну побачимо як він існий буде е, знаєте вони ну от ми працювали Рубіжне брали там, дуже часто оголошували, але ми їх укладали там пачками. І хоча, я ж вже кажу зараз, це можна говорити, на піку протистояння Рубіжне боронило 300 українських вояків, в тому числі і а проти нас була там серйозна кількість, тисячі, мова йде. І вони не могли його взяти, вони обійшли його, знайшли слабину, обійшли по фаху, взяли в оточення. Заточення. так само Сіверський Донець вони не взяли його в лоб вони розбомбили мости притисли до річки і з напівоточення тоді виходило. Е, село е, ну, там, без нас кизячий послід от, вони взяли і святкують а то що вони поквали там 7 тисяч вагнерів, тисячу козаков і ніхто не рахує ополчення це воєнний злочин по відношенню до своїх живояків а для них це перемога от вони от село такою ціною взяли просто набої вже закінчувалися на позиціях довелося відходити а вони вони подаються як якусь значну перемогу То, та сама ситуація з Бахмутом Бахмут по суті вже виконав свою функцію як е, ловушка час часова ловушка як е, така терка на яку стерлась там Ну, я боюсь називати ці цифри, є, бо просто ну ну це десятки тисяч, десь близько ну, 30 тисяч, там вони точно це мінімум уклали е, окупантів і далі будуть класти. І вже навіть якщо їм вдасться взяти Бахмут, це вже ролі, ніяк не знаю, вони вже програли на цій ділянці. Але я думаю, що е, хрене мене бахмут, не візьмуть про нічого. Пане Петре, тоді я вас запитаю про їхній наступ, тому що без перебільшення з грудня місяця 2022 року, і вони анонсували, і ми багато говорили про те, що ясно вони не відступляться від наших територій. Всі очікували, що ця мобілізація, це якраз під це було. Якби зараз ви охарактеризували цей їхній наступ, чи можна сказати, що воно захлинулося і дійшло якогось свого фіналу, або як є припущення, що вони в принципі теж чекають зміни погоди, більш стали в грунті, в них є те техніка щоб знову рушити фронтом саме так е ось тут виправить тому що е як показав досить тут е під Бахмутом вони е не припиняли штурм. тобто це було там 10-15 наступів на добу зараз трошки зменшилась динаміка там їх там набагато менше ну очевидно вони злагоджуються поповнюються і так далі. але е їхня тактика не в одному штурмі це такий вал я би сказав там от як кажуть там перший другий потім дев'ятий от то саме вони роблять вогневий вал людські атаки перемішані з танковими атаками і так далі зараз це очевидно вони чекають коли можна буде застосовувати техніку очевидно що вони її накопичили очевидно що вони чекають нашого наступу і тут наша віра в генштаб, що хто кого обдурить, хто перше у кого нерви здадуть, де буде найважче. Я думаю, що можливо припустити, що вони підуть в наступ, можливо, по лінії походу, і тоді буде для піхоти знову. Пекельна ситуація буде задачою команди вистояти будь-якою ціною. Будемо їх перемалювати, а потім піде по різним напрямкам. Якісь контрнаступ. Тут це це все на все мої припущення. Можливо і так далі. У них були плани: зимовий наступ, весняний наступ, там і так далі. Зимовий наступ провалився. Вони не змогли взяти ні Солідар, ні Бахмут. Вони взяли півтора села, а уклали десятки тисяч людей. Очевидно, вони готуються до весняного наступу. Це очевидно, накопичується ПК, накопичується техніка. Ми про це знаємо. Ласкаво просимо. Всіх не знаю, де, де, де будуть шукати місця, ляжуть усі. Я маю надію на це. Ну, е -е, вот така ситуація. Ми готові. Пане Петре, тільки ви знаєте, як побудована оця ієрархія передачі інформації, підготовка е операцій. Е я вас хочу запитати в тому контексті, що увесь світ був шокований, в хорошому сенсі, від харківської операції, від звільнення наших територій. Коли всі казали, ми, ми підемо на південь, ми підемо на південь, вони нас там в буквальному сенсі чекали, а потім... Миттєва, феєрична, було високою ціною, тому що там завжди наші захисники, але була звільнена наша територія. Зараз ворог готується. Ми ж аналізуємо їхню пропаганду, їхні офіційні заяви. Те, що ви бачите, от як вам здається, якраз от коли я кажу, що ви бачите, як готуються маленькі локальні операції? Чи є ще сили і можливості хитрити на фронті? Тому що цей талант українського командування він теж нас надзвичайно рятує саме так тому м, е, у простої піхоти якою ми являємося ну штурмова піхота еліта піхоти я хочу сказати проста піхота довіряє командуванню вірить в нього війна це взагалі без обману Харківська операція це класика протистояння як в боксі показав зліва ударів справа е, той же Сунзи писав що війна це мистецтво обману в тому числі і хто кого перехитрить хто буде вправніший підліше якщо хочете на війні це допускається той в результаті переможе але ми надіємося що ми переможемо тому що у нас з головою командування і мотивована бійці тому що окупант на рядовому рівні взагалі не розуміє що він робить на цій війні їх або накачують недості або вони йдуть грабувати або ну просто там при нагоді здаються там у Вогнеров за статистикою 80 не доживало до першої зарплати в районі Бахмута. Е, ну от от тому настрої і в нас люди втомлюються, теж треба це говорити. І підрозділи втомлюються. Ну, все ж таки війна це не проста штука. Але це не порівняні речі, що робиться з моральним станом окупанта. Вони готові пачками тікати, і вони тікають. За те були випадки, ну це по перехопленням, що стріляли в своїх командирів і просто тікали додому. От, тому От, чекаємо наступу, тому що ну, трохи. Ну важкувато постійно сидіти в обороні ну, ми розуміємо сенс. я вже казав що ми ну, в пекельні бої були в рубіжному в северодонецьку і під Горлівкою. але коли пішло пішов контрнаступ по Харкову ми зрозуміли що от сенс своєї роботи що їх треба тут перемелювати ослаблювати ослаблювати ослаблювати тим часом готуються <кій> <кій> десь по іншому напрямку удар так само і тут ми надіємося що все удар буде єдине що хотілося все-таки приймати участь в штурмі бо така сама брудна робота вигрібає ми а там звільняти міста це ж мрія кожного солдата тому хотілося б бути причетним теж до цих подій, пане Петре. мій глядач мені не пробачить якщо я не спитаю ви встигаєте лікуватись Бо я навіть не уявляю, в яких ви умовах, але ваше здоров'я понад усе тому що ви нам потрібні не тільки на фронті, а ще здоров'ями після. То як зараз і самопочуттям? Дякую, приємно чути. Ну, погода зіпсувалась трохи, це продуло. Нічого страшного, повірте, що я маю три поранення. Так що в нас не, не це, ні, ні поранення, не простуда, не зіб'язні. Все, все після перемоги будемо відсипатись. І так далі. Пане Петре, ясно, що на фронті для військових безпеки не існує, абсолютно кожен, хто виконує там своє бойове завдання, він в надзвичайній небезпеці, але штурмова піхота, принаймні як я її собі малюю, зараз ви можете мене поправити, от ви прям зовсім маєте бути ризикованими пацанами. Ви першими це все зустрічаєте, да? цю небезпеку. А з якими думками ви йдете в бій? Про що треба думати? Чи як думати? Хотіти повернутися, чи навпаки думати, що в тебе тільки сьогоднішній день, сьогоднішня мить? У вас великий бейграунд, вас вдома чекають, це тисне, чи, чи навпаки допомагає? От що ви несете з собою в бій? Ну, психологія бою, вона дуже персональна. Є загальна мотивація, така як захист країни, захист родини, захист е, і так далі. Я нагадаю, що ми сформовані, ми націоналістичні підрозділи, сформовані спортійці свободи. Тому пояснювати, чому ми йдемо в бій, не треба. А вже хто, як дали свої страхи, е, кожен по-своєму. Хтось молиться, хтось там опладається... Дитячими малюнками, бо вірить, що вони захистять. Хтось е, намагається не думати про це. Ну, воно ну, страшно всім, ідіоти не бояться. І особливо ну, в бою є присутній страх, і це інстинкт самозбереження. А от як його подивити, це вже у кожного світа в радянських фільмах і книжках ми могли читати про 200 наркомовських грам коли притупляли це відчуття самозбереження м у нас сухий закон ми собі такого дозволити не можемо але інколи ну там слава Україні героям слава під бадьорю важкі моменти інколи... ви ну, знаєте це, от, скажу відверто така динаміка протистояння що інколи навіть нема часу думати. Просто машинально виконується робота. Я поговорю з бійцями про це. Я от мені самому цікаво, як кожен з цим справляється. Я думаю, що ви краще за мене знаєте, що там з вами по всій лінії фронту. Найкращий з найкращих. Ви зараз кажете, хто у вас там наймолодший у вашому батальйоні, але от геть юні пішли і геть дорослі, різні. І це те, що називається абсолютно точно, пане Петре, цвітнація. І коли вони гинуть, то тобі здається, що це ж гине часточка нашого майбутнього. Ну, ми не можемо ми кинути чи якихось покидьків. немає системи в нас ось з цими зеками. Та Вся країна встала на захист. І жінки, і чоловіки на рівні. А що ви собі думаєте? Чи не буває у вас таких страхів? Ви ж зараз боретесь за майбутнє. Хто буде будувати це майбутнє, якщо ці покидські російські агресори, окупанти зараз нищать кращих з найкращих? Я... Ви абсолютно праві. Це велика трагедія цієї війни, що з того боку одна однонаволоч, я кажу, без перебільшення. Там нема людей, там деградовані орки. А з нашого боку, повторю вас, і це правда, цвіт нації. Найкраще. І коли гинуть ці хлопці, це ну, наша задача, щоб було в Україні майбутнє перемогти, знищити всіх окупантів. І дбати про їхню пам'ять, тих, хто залишиться в живих, звісно, бо згадувати нічого не можна. Я вірю в українську націю, я вірю в український народ, я вірю, що достатньо буде людей після перемоги, навіть якщо нас не стане, то з повагою будуть про нас згадувати і відбудують Україну. Власне, для цього ми тут і працюємо, щоб був шанс у наших дітей, у української нації. Бо ви на початку передачі спитали, там, яка, ну, яку ціну готові заплатити. Немає тої ціни, е е е ну, там, щоб відбулась українська нація. Це безцінно. Тому, з одного боку, знаєте, коли гільний хлопець це... — це трагідня. Це для батьків, для родини, для нас. Це... Це гасне цілий всесвіт, але ми оплакувати і дбати про світлу пам'яті героїв будемо після перемоги. Зараз головне докласти всіх зусиль, щоб був шанс бути в Україні, щоб був шанс е будувати країну. Або нас затягне оцей морок руського міра і то, що було в Двущій, Юрпіні, Гостомель і в інших ухованих містах, нам покажеться за дитячі свято порівняно з тим, що вони несуть на собі пане Петре і військове і політичне питання що має бути з ними по-перше сатисфакція і відплата якої вона має бути а по-друге це коли ми припускаємо що російські окупаційні війська або знищені геть або втікають з нашої території ми виходимо на кордони не відносно першого року але ми з вами чудово знаємо що війна на цьому не закінчиться що має відбуватися після цього ми маємо заходити на територію Росії ми маємо будувати буферну зону Як ви бачите загальну систему безпеки моя візія кардинально розходиться з візіями здорових людей які займаються політикою моя візія така що безпека України залежить від повністю знищення руского міра як такого Розчленування агресивного сусіда на 6, 8, 10 якомога більше держав, звільнити поневолені Росією народи, малі народи, як вони їх називають. Насправді, по факту, це вже народи більше, ніж самих московитів етнічних. І тільки так, тоді, коли буде з десяток безпечних відносно невеликих держав на місці цього монстра, тоді можна буде вибудовувати якусь політику. І мені би персонально хотілося трошечки далі зайти від кордонів України виключно для того, щоб на своїй шкурі відчула вся та мерзота, яка підтримувала Путіна, яка хотіла цієї війни, щоб вони на собі відчули, що таке війна, так як відчувають жителі Чернігова, Харкова, Дніпра е ну і інших міст. Я вже не кажу про геть зруйновані міста і, і так далі. Ну це моє персональне Я розумію що я як солдат змушений виконувати накази старшого командування але от є такі, така моя візія Щодо окупантів всі хто знаходиться зі зброєю на території України мають підлягати знищенню і це треба робити якісно і на жаль швидко всі хто втічуть покаються щиро покаються можуть розраховувати на справедливий суд і після відбування покарання стояння на колінах на могилах убитих ними людей репарації і так далі Ну це вже на розсуд українців чи повірять вони їм чи не повірять але має бути покараний і знайдений абсолютно кожен злочинець це я я кажу не, не пафосні політичні слова повірте якщо ті хто вбивали дітей і літніх людей в буші, якщо їх не покарати то те непокаране зло має шанс звернутися до нас тобто перемога остаточно буде тоді коли останній злочинець військовий буде висіти на стовбі десь не неважливо де але висіти тільки ви, пане Петре, з вашими побратимами знаєте, як підготовлена наша армія, на що стане сил. Я вас хочу запитати, тут, власне, з висоти вашого бойового досвіду. Ви знаєте, що дуже багато точиться дискусій про Крим. Для нашого чого наскільки ми знаємо Валерія Залужного, питання Криму закрити. Ми йдемо, повертаємо території. Західні партнери сумніваються. Що ви скажете, як власне, людина, яка, ну умовно кажучи, да, буде долучатися до руху, який буде йти звільняти наші території? Чи буде звільнений Крим наскільки це легко важко що Ви бачите в перспективі питання в більшій причині звільнення Крима це технічне питання питання кількості боєкомплекту кількості обладнання в тому числі наступального танків РСЗО тих хаймарців може іншого по суті я розумію, що є системи, які зараз можуть нанести враження. Ну, умовно, якщо переріжемо сухопутний кордон до Криму якимись спецопераціями, то питання Криму, воно це виключно технічне питання. Розносяться їхні бази, лишаються на деякий час місць для того, щоб дати втекти всім бажаючим. І заходити, так, да, буде непросто, це ще одні штурмові дії, там є... Проблеми з місцевістю, подоланням природних перешкод. Але нічого неймовірного, це, нічого не бачився. Просто там, треба буде довше працювати, більш якісно винищувати ну, дальні системами враження. І більш якісно готуватись до цього. Тут головне в іншому. Головне, чи буде в нас ця кількість, бо проблема на фронті залишається. У нас дуже великий дефіцит от Якщо ця проблема вирішиться, то питання Донецьку, Луганського, звільнення, я маю на увазі Криму це буде питання часу. Так, да, потім буде невеличка дискусія, там, чи можна йти за кордони. Ну, я, чесно кажучи, берванув свої підрозділи. Навіть потім би посидів за це, але все одно береванув. Пане Петро, ви самі сказали, це ж та не секрет і про батальйон Свободи, і що ви націоналісти, вас завжди там, за паребріком, не любили, боялись. А я зараз навіть скажу не вас, так. А тепер це вся Україна, всі українці стали в хорошому сенсі, звісно, націоналістами. А чи розумієте ви, чому вони, власне, так вас завжди боялися, завжди клеймо, завжди вони згадували різні бздури? Що не так з вашою ідентичністю, самоідентифікацією, що вони завжди розуміли, що вас найбільша для них небезпека? Дякую, ви дуже влучно підмітили, тому що е, націоналізм це ідеологія любові до свого. Росія е, московити, як е, імперія, штучно шита, штучно створена. А якщо говорити правду, то поневолене інші території народу і без <кій> <кій> історії саме, чому вони вцепились в Україну тому що це писав і Ленін це писав і Сталін і Петро І і так далі без нашої ідеології без нашої ідентичності без наших людей їхня імперія як така не може відбутись ні в ідеологічному ні в ментальному ні в інших в прям більш простіших сенсів тому е, людина яка несе ідеологію націоналізму для них е, це екзистенційний спротив ми передбачаємо що ми любимо свою родину свою матір, свої традиції свою Україну для нас Україна свята окрема соборна і так далі існування такої України це загроза існування самого цього монстра і коли Україна українське суспільство почало розвиватися в цьому сенсі спасаючи себе спасаючи цього монстра вони і напали вони зробили цей кривавий я не знаю як це назвати це не трак це ну в третьому тисячі ріті з розвитком технології воювати зброєю це ну це треба бути конченими виродками що вони і довели що вони такі і є що вони не зупиняються перед масовим вбивством вони готові на все вони готові відрізати себе від цього світу лише тільки щоб Україна була з ними підкорена саме підкорена. зми до речі як ну Ну ми мабуть як націоналісти не проти щоб там випити пиво на червоній площі по 25 гривень і так далі Ну жарти жартами але тим не менше їм треба поневолена підкорена Україна і вони ну як бачимо що кладуть своє населення ради цієї мети і ще одне Ідеологія націоналізму це ну я кажу може не всім сподобається але це правда це єдине що врятує і дасть майбутнє нашого народу коли наш народ по-справжньому себе заповажає коли ми по-справжньому почнемо любити свою землю свою родину поважати нашу релігію а не користуватись чужою поважати нашу історію а не споживати чуже сміття а у всіх сенсах тоді буде шалений розвиток і розквіт України і українського народу і тоді власне на порівняннях інші поневолені народи Росії захочуть такого самого розквіту, <кій> і ну Росії московити це розуміють і не можуть цього допустити десь так пане Петро ваші переконання і політичні і життєві вони ж не змінюються десятиліттями та оцей націоналізм про який ви кажете ви ж не змінилися за останній рік а багато українців це одно дозволі якщо да, До війни поняття націоналізму було дуже сильно ну, намагалися очорнити як якийсь вид ідеології агресивної там е, якоїсь ненависті до інших народів і мені здається зараз от, починає от, правда виходити назовні що націоналізм це любов до свого це не ненависть до, навіть до москалів хоча їх реально ненавижу зараз за те, що вони роблять але тим не менше це любов до свого всього на все. тому на цій базі і розкритна Україна та я якраз хотіла сказати, що ви ж, як тоді казали про любов до свого, до своєї батьківщини в широкому аспекті, так і зараз. Тільки тоді, до 24 лютого, на жаль, по ваш бік барикад, була найбільшість українців. Це була робота ворожої пропаганди, це була п'ята колона про російські сили. Тобто, ми знаємо всіх, хто проти вас працював в цьому сенсі, та, що ні-ні-ні, ви що, треба дружити, один народ, одна культура, оце все, а націоналістично воно все зле вороже. Чи було у вас бажання, ну, в 2014-му ясно, а в 2014-му році, а 24 лютого було бажання сказати, так ми ж вам говорили, ми говорили, що як тоді вони приходили, так і зараз прийдуть, що треба було своє, а не чуже, і тоді б, можливо, цієї великої трагедії не відбулося, тоді б вони ніколи не посміли до нас прийти? Вони тому і напали, тому що е різні оці їхні найманці брехали їм, що Україна роз... <кій> настільки роз'єднана, що готова зустрічатися з караваями окупанта. У нас були внутрішні ну, там, різні погляди на деякі речі, навіть на історію і релігію, але це наші різні погляди. Ми самі з собі всередині можемо розібратися без зайвих там, е, оцих допомагачів. І вони в цьому помилилися, що навіть українці, які скажімо, більш ліберальних поглядів, відчули цю несправедливість і прийшли взяли до рук зброю до мене приходили академіки до мене приходили представники інших політичних таборів з питанням одним дай автомат ну коли це все починалося коли у нас уже був добровольчий батальйон і ви праві абсолютно в тому що якби любий сусід агресивний наш там чи це там Ромонія, чи там за той що на Закарпаття чи там ну будь-який сусід знав що українці об'єднані єдині і як один такий кулак готові дати будь-якому вісті можливо ця війна би була би більш обережною з їхнього боку вона би була все одно тому що ну маємо такого сусіда з деградований роками готувалися 10-річчя ми готувалися накачували своє суспільство суспільство спочатку опирались вони стовпів опору знищили таких як там Політковський і так далі е, всі хто міг аналітично думати здеградовану масу обедлячили і пустили як на фарш сюда в Україну от вони прорахували з тому що вони думали що ми будемо сваритися між собою так як останні їхні надії зараз це на, на вихід московських попів що вони думають що частина буде за них частина проти і така собі Маленька громадянська ні, суспільство має бути одне єдине чітке. Мені боляче дивитись на одурманих, в тому числі російським е, релігійним відділом ФСБ, які називають себе Українська Православна Церква Московського патріархату, чи як вони там це називають, ще деяка група цих сектантів лишилася тими одурманами Думаю, вони теж прозріють. Бо в програмі партії нашої коли вона була заснована в дев'яносто році, було написано що Росія є агресор і ворог України це не тому що ми не любимо Росію просто треба правду в очі дивитися а ми себе заколихали і я в тому числі я думав що в такій фазі війна неможлива я олюднював московитів я думав що все ж таки залишки цивілізації у них залишились а те що вони витворяють з нашими людьми це <клухи> говорить про те що вони реально здеградовані бо нормальна людина якого є ну ходить до церкви, якого є сім'я, якого мати виховувала, він не може такого творити. Тобто вони здеградовані до рівня вбив з голківників, тих, хто може вивитворяти ці злочини. Пане Петре, це неймовірна розмова. Я тільки так, щоб вже не зловживати вашим часом. На останок вас запитаю під впливом російської пропаганди. То чи є там з вами Степан Бандера, якого постійно шукають російські окупанти, і як нам кажуть, прийшли по його душу чи голову? Я навіть вже не знаю. Щойно це сиділи, випили з ним каву. Він поїхав планувати штурм на Луганськ, передавав вам вітання. Сказав, що все трохи-трохи, і будемо штурмувати десь там по напрямку Москва. Передавав всім московитам теж вітання, сказав, що ну правда щось процитував в Сковороду, сказав, світловив світ мене і Ну це вже заскладно для них буде. Хай чекають, хай знають, що він справді може знанацька вдарити його в будь-якому тиловому, навіть місті Російської Федерації. Дякую, пане Петре, за те, що ви перш за все з вашими побратимами робите, за захист наших територій, за те, що ви надихаєте всю країну так само долучатися до вашого руху, бути націоналістами, бути патріотами своєї країни. Велика честь вас знати, і я щиро сподіваюся, що там, де ви будете, там завжди буде безпека, щоб ви завжди з будь-якого найпекельнішого бою виходили неушкодженим. Дякую вам, слава Україні в Украине. Героям слава. Дякую вам за розмову. Честь